Kaksikaistainen liikenneympyrä Muistatteko, kun kerroimme, että liikenneympyrässä ajaminen on helppoa kuin donitsin syöminen? Niin se on helppoa myös kaksikaistaisessa liikenneympyrässäkin. Se ei suinkaan ole mikään epäonnen pyörä, jossa kuskin pitäisi pelätä, että kohdalle kosahtaa rosvosektori. Valitse reittisi kannalta sopivin ajokaista ennen kuin ajat liikenneympyrään. Seuraa siis opasteita ja tiemerkintöjä. Voit myös harjoitella reitin ja kaistavalinnan etukäteen karttapalveluista, kuten Google Mapsista. Muista, että kiertoliittymään tulevan on väistettävä jo siellä ajavia. Jos poistumisliittymäsi on kauempana, jatka matkaa ympyrässä. Seuraamalla kaistamerkintöjä liikut automaattisesti oikeanpuoleiselle kaistalle, josta voit kääntyä oikealle. Jos matkasi jatkuu heti ensimmäisestä liittymästä, ota ennen ympyrään tuloa oikeanpuoleinen kaista. Muista pitää riittävä etäisyys edellä ajavaan. Se helpottaa kaistan vaihtoa ja vähentää peränajon riskiä. Jos sinun on vaihdettava kaistaa, tee se ulospäin ja muista käyttää vilkkua. Käytä vilkkua myös poistuessasi liikenneympyrästä. Helppoahan tämä on. Seuraa siis opasteita ja tiemerkintöjä, pidä riittävä turvaväli ja ennen kaikkea muista vilkun käyttö. Hyvää matkaa!